З кінця березня розпочала серія турнірів «No Limits Football Cup». На змагання, що проходили у Львові, були запрошені юні футболісти футбольного клубу «Діамант Сміла» 2015 року народження. Їх тренери зазначили, що мають амбітні плани на цей чемпіонат. На захід України наш 2015 рік ще не їздив змагатись. Тому ми очікуванні нового досвіду, незабутніх вражень та емоцій з абсолютно новими для нас командами. До того ж, матчі будуть проходити в новому для футболістів форматі 5 плюс 1. І юні Діаманські «Діаманти» дійсно не підвели. Судячи із турнірної таблиці, в чотирьох зіграних матчах футболісти скрізь здобули перемогу. Грали «Діамантівці» з топовими командами Західної України, з гордістю зазначили тренери. Кращим гравцем команди став Захар Пономаренко, кращим гравцем турніру став Іван Борозненко. А загалом команда «Діамант Сміла-2015» здобула перше місце змагань і отримала кубок чемпіонів. Тож, пишаємось юними футболістами і бажаємо їм подальших успіхів.